Всім привіт, друзі. З вами Тарас. І сьогодні в нас гібрид. Гібриди я особливо не полюбляв, як ви знаєте. Я вважаю, що краще або електричне авто, або вже на бензині. Або гібриди, як зазвичай, у людей є помилкова думка, що якщо вийде з ладу електрична частина, то авто запуститься, поїде на коробці. Не всі гібриди так вміють. Зараз мені по-любому напишете, що є такі проблеми в них, але цього авто проблема з батарейкою. Клієнт приїжджав десь тиждень тому і після ремонту коробки передач в OptiM або K5, як вам зручно називати, зазвичай гібридна OptiM йде. В них є болячка з соленоїдами в коробці передач, в неї гідрощеплення, камера не працює до речі. От воно виходить з ладу, виходять потім соленоїди з ладу також, ну я в механіку, скажімо так, поглиблюватись не буду, бо я з цим діла особисто не мав і точно сказати вам не можу, що помилково вас не обманув. Але після ремонту, каже чоловік, машина два місяці постояла, запустилась і чомусь... Тільки рушає, засвічується чек, засвідчується ключ, і батарейка виходить з ладу. Давайте я зараз підключусь і покажу вам, яка ситуація тут робиться. Як бачите, світиться чек. Чек світиться за того, що навіщо вирізали каталізатор, а машину ніхто не перепрошував, і є проблема з дисбалансом у батареї. Я не думаю, що це і простою, але людина каже, що був винятий силовий запобіжник. В чому я сумніваюся, так як, скоріше всього... Була якась проблема в батарейці і до того. Авто приїхали, бачите, 141 тисячу миль, доволі багато. О, тому зараз підключимось, подивимося, які елементи, і розбираємо, пробуємо балансувати батарейку. Тестуємо після тестування, якщо не допоможе, тоді замінюємо елементи. Лише такий правильний шлях. Причина в тому, що просто коли ми рушаємо, просідає напруга на комірках і авто намагається їхати тоді через коробку, а не на електродвигунові. Навіть якщо ми підзаряджаємо, нам відображається, що типу батарея заряджена на відсотків 70-60, але по факту, по факту, у нас половина комірок просто в розряді. Зараз я зітру спеціально всі помилки, щоб побачити, що саме вилізе але буде все те саме також треба помилку по каталізатору і, можливо поговоримо з клієнтом, якщо він захоче то перепрошуємо йому двигун на Євро 3 на гібридові це звучить смішно, але такі у нас реалії, друзі От, тому зараз запускаємося їдемо перевіряю. отож, друзі, ми видалили помилки але в нас залишився ключик і залишився чек-енжин, з-за для... того, що у нас проблема з лямдазондом а тепер дивіться, саме цікаве. Авто запустилось, почало моргати Реді. Це означає, що вона не може бути в режимі гібрида. Так, і тепер дивимося напругу по комірках. Тут саме цікаве зараз буде максимальна напруга 4,4, а мінімальна 2,6 вольта. І, як пишеш, це була просто одна якась комірка. Дивіться, от пішли 4.02, 4 вольта, 4 вольта. По сторінках ми листаємо. Як бачите, з батарейкою все окей. І тут просто в якийсь момент з 41-го, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, поїхали далі. 8 елементів в 2,7 7 вольта. Як себе веде при цьому автомобіль? Так, сподіваюся, ми доїдемо. Одразу оберти. І так важко Можливо, із-за цього, друзі, коробка і вмерла Бо вона їздила лише на Звичайній механічній коробці Боже, як їй важко переключатись Ви не, ви не уявляєте От, Тому зараз вона пише EVMOD, звісно, але лише при режимі рекуперації Та при режимові Ой, ми звідси не виїдемо Давайте трошки назад Зараз засвітилася, як бачите, а, вже й потухла. Вона працює, походу, лише в момент, коли авто рекуперує, або коли авто стоїть на місці. А тронутися з місця вона, на жаль, не може. Поїхали. Я відчуваю, що їду на «Жигулях», чесно кажучи. Друга передача. Третя передача. Знаєш, коробка передач розрахована на те, що з низів буде брати гібридна установка, але, на жаль, воно так не працює в неї. Давайте не будемо їхати далеко і звернемо на коротку дорогу і повернемось назад на роботу. Принцип дії, який відбувається. Коли запускається гібридна установка, якась комірок доходить доходу до максимально заданої напруги, авто вимикається. Ну, не вимикається гібридна установка, так як одна із комірок дійшла до максимальної зарядки. А коли ми рушаємо, одна з комірок яка розряджена, доходить до мінімальної напруги, і авто одразу запускає двигун. от вона просто шарпає вгору, вниз, вгору, вниз. Тому от така от проблемка. Що ж, це BMW їде якось як BMW. Нічого собі, поворот включило Ладно, повертаємось. Оце в пол. О, як і важко. Знову рейді заморгало, але авто не глохне, саме цікаве. Думаю, на цьому наш тест-драйв перед ремонтом можна закінчувати. Ефект ми всі бачили, тепер будемо розбирати батарейку і дивитися, що ми можемо зробити. В першу чергу спробуємо її підбалансувати, подивитися, чи мають елементи ємність. якщо вони будуть просідати, як я казав, то тоді, на жаль, лише повна заміна елементів, які вийшли з ладу. Та рейка в нашій оптімі знаходиться за задніми сидіннями. Ось так вона виглядає. Звісно, вся в наклейках, що не лізь в боб'є. З цієї сторони знаходяться контактори. На жаль, трошки темно і не видно, але... От, тут знаходиться вентилятор для продувки. Ось такий от кожух пішов на виду. І ось назовню решітка. А забор воздуха йде зверху. Через оцей два отвора з салону і за спинок. От, тому зараз угу. Це щоб батарейці краще дихалося Зараз знімаємо з цей кожух Треба зняти вентилятор також з кожухом от, До БМС-ки вже доступ є І спробуємо не знімаючи батарейку Відбалансувати її, подивитися що і де знаходиться А ось і наша батарейка З задньої сторони вона виглядає от таким от чином Так, може комусь треба буде QR-код От, з цієї сторони стоїть сервісний розмикач Чика ми її називаємо Зверху куча пилу Просто яка летить з салону, ніякого фільтра От, І давайте подивимося Що в нас робиться всередині О, так буде краще видно От, І це все продувається через батарейку З цієї сторони у нас шлейф І вихід плюс-мінус Скоріше за все на сервісний розмикач іде Так так, це плюс-мінус пішов на сервісний розмикач Червоний дріт – це іде вже плюс вихід з батареї І ось тут чорний – це мінус І релейний блок – контактори От, тому, друзі, зараз оце все розбираємо міряємо, де в нас проблема І будемо балансувати Що ж, друзі, трошки розібрався Дивіться, як зроблена ця батарейка Можливо, комусь буде цікаво На ній написано, що це LG Chem-елементи Тут всього стоїть 9 блоків по 8 елементів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. От, в кожному блокові 8 елементів. І зараз в середньому на них напруга 33 вольта. тобто беремо 9 блоків на 8 елементів, це виходить 72 комірки. Е, як? І, до речі, що цікаво, по діагностиці видно, що один блок на 8 мічоек просівший комірок, перепрошую. Тобто всі разом можна підзарядити, а не окремо. Не знаю, чи вам видно, давайте я, перепрошую, виключу. Давайте зараз подивимося. Так, вмикаємо тестер і дивіться, 33,1, це приблизно 4,15, десь так. Далі 33 вольта, далі 33,1, 23,7. І далі знову. 33,2, 33,2, 33. Так, думай. 32 і 7. І останній має. Перепрошую, трошечки не потрапляю. 3,2. Ой, трошки викапали. Отже. Чомусь ось цей блок, який для сервісного запобіжника, дійсно вийшов із ладу і, можливо, навіть це дійсно за те, що був певний час винятий сервісний запобіжник. Я завжди людям кажу, які віддають авто на роботи або рихтовка, або ще щось, що е Сервісний запобіжник виймається лише в тому випадку, коли ви дивитеся до високовольтної системи Не потрібно його виймати при кожному якомусь зварюванні або ще щось У нас є контакторний блок, який вимикає спеціально високу напругу Ось він стоїть, бачите, в під дроти пішли Тобто це лише для того, щоб коли ми працюємо з високовольтними елементами, лише тоді забрати От. Іноді не потрібно його виймати А люди робили коробку і виняли І ну... Важко сказати, але можливо, все ж таки чомусь так трапилося. Тому зараз підключаємо наш зарядний пристрій і спробуємо підзарядити весь блок до приблизно такої ж напруги і подивити, що нам скаже. Спробував поставити своїм IMAX на зарядку так, щоб ну, на швидку руку не підключати нормальний пристрій. Але він, на жаль, догнав лише до 26 В і далі не зміг. Тому взяв ще один IMAX, це вміє доганяти до 37 вольт. От, і зараз поставив струм 2 А напруга 26,5 В. Ну і тепер чекаємо, коли вона підзарядиться. Так, зібрали батарейку поки що так -от в розібраному стані. Давайте перевіримо. Ну Ключик вже не світиться, але ми клемо скидали із-за цього. Бігнут запустила. І тепер давайте підключимося і подивимося, що вона скаже по діагностриці Хочу сказати, друзі, що скільки я з цими автомобілями працюю Я ніколи цієї шкали повної не бачив Взагалі ніколи Вона завжди недозаряджена якась була Це авто постояло, перерахувало і щойно додали недостаючі поділки Це степінь зарядки От, знизу температура і справа бензин але чесно здивований ніколи не бачив цю школу повною цікаво скільки на тепер проїде так ну і тепер дивимося давайте я зменшу яскравість ми вже це проходили що. о так датчик ну, кисню так кондиціонер високовольтна не знаю чого вона так хапнула і от наша помилка в пам'яті давайте ми її стираємо чек може і не погасне хоча він в історії але Можу й не пропасти, бо це з двигуном треба розбиратися От, І тепер зараз, бо як бачите все зверху на автомобілі вистоїть О, чек погас Зараз виїдемо, і подивимося, що вона скаже А, і до речі, хочеться подивитися також і дисбаланс по батарейці Давайте зараз глянемо, що вона каже Пише, що 4.10 максимальна напруга і 4.04 мінімальна ну. Ну, в принципі, тримається нормально Так, ну і тепер дивимось 404, 402 Це в середньому, там де у нас було Пам'ятаю, що проблема починалася з 41 -го. От 41, 408 Ну тепер я не бачу цієї просадки 404, а де 4010? Де вона його побачила? 406, 406 Дивно Дайте ще раз подивимося. От, так. Ще раз дивимось. Максимальна 4.08, мінімальна 4.02. Ага, значить, 41-го у нас, а, от воно 10 -е іноді. Я по ходу перезарядив, хоча ось і 4.06. І так, 41-го рівненько 4.08, 4.08. Але хочу сказати, що це невеликий дисбаланс із цим Автомобіль може їздити Тому зараз ми ну, знімемо ці всі речі Від неї з багажника Прийдемо і спробуємо що і як Так, ну зараз 3.86 на тих, які ми заряджали О, коробка пинається Так, 3.88, все окей, запустило моторові щось недобре. Але це все із-каталізатора. -за ну, зараз перше, що на електриці їдемо. Напруга 3.5, 3.6. Все, знову запустила двигун. Але помилки поки немає. Що я хочу сказати. Авто шарпається із-за коробки, але по елементах ніяких проблем немає. Зараз в багажнику немає шумоізоляції, дуже добре чути, як свистить інвертор. От зараз ми їдемо на коробці, і двигун заряджає авто. 3,9 на наших комірках, 3,86 на тих, які ми не чіпали. Так, гальмуємо. Пішла рекуперація. 4,12, 4,06. Зараз на електриці. Не знаю, чи вам видно, але поки що ми функціонуємо справно. Так, думаю, буде краще. Жовтий, поїхали. Одразу запускається двигун. Шарпається вона, на жалі, за того, що некоректно працює бензиновий двигун, але на електриці тепер проблем у нас немає. Ну, що ж, декілька кілометрів зараз прокатаємось, подивимося, що все окей. Незвично, що немає рекуперації, але все ж таки. В принципі, дисбаланс тримається однаковий, тобто це означає те, друзі, що ємність в цих комірках є. І вони просто чомусь просіли, може бемеска висадила, важко сказати, чому так вийшло. Але якась причина те була. Що ж, тому, в принципі, зараз повернемось, подивимося, як вона себе поведе. І будемо бачити, що робити далі. Ну, от і все, друзі. Власник забрав свій автомобіль. Все добре, все працює. Тому, сподіваюся, в гості він до нас попаде ще не скоро. Ну, а в мене на цьому все, друзі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте.